دوستان عزیزو نازنین امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد مغز جامان و تنی سالم داشته باشید مدتی هست که برای خودم یک مرخصیه یک ماه دو ماه گذاشتم و برنامه آپلود نکردم و معمولا هم کارهای سیاسی دیگه ای نکردم امروز میخوام در مورد پیش بینی سال 2023 صحبت بکنم اتفاقاتی که از ازر من ممکنه در سال 2023 اتفاق بیافته ولی پیش از اینکه شروع بکنم در این مدتی که برنامه نذاشتم خب قسمتی تنبلی خودم بود و قسمتی هم حجوم اسپم یا هر زنامه به یوتیوب باعث شده که مقدار زیادی از بازدیدهامون پایین بیاد مقدار تماشاچی و مقدار تعریب کننده یا سابسکرایبر پایین اومده ازتون خواهش میکنم اگه براتون امکان پذیر هست نگاه بکنید کنترل بکنید که آیا هنوز تحریب میکنید برنامه ها رو یا سابسکرایب میکنید برنامه های ما رو یا نه و اگر براتون امکان پذیر هست حتی اگر یک نقطه هم باشه یک مقدار در قسمت کامنت ها برنامه رو چیز بکنید سپورت بکنید و اگر براتون امکان پذیر هست نظری بنویسید چون الگوریتم یوتیوب کمک میکنه در این شرایط که دیگران هم برنامه رو ببینن ولی به هر حال سال 2023 آمد و سال 2022 تمام شد مبارک بر کسایی که این سال رو سال تازه میدانند و سال نو میدانند در سال جدید اتفاقاتی احتمالاً در ایران و ترکیه خواهد افتاد اتفاقات مهم در ایران و ترکیه خواهد بود دولت جمهوری اسلامی ایران با بحران اقتصادی و بحران مشروعیت مواجه است و احتمال سقوطش در سال 2023 بسیار بالاست درسته که حرکت های اعتراضی در حال حاضر کم هست و به صورت منسجم و به صورت همه‌هاهای در همه جای کشور نیست و هم گون نیست به ستلا. ولی بر حال ما برنامههای اعتراضی مخالفین به شکل های مختلفی ادامه دارد. انقلاب یک مسئله ثابت و ساکن و جامد نیست، یک سیال هست و خودش رو به شکل ظرف هایی که براش پیشبینی شده در میاره و در موقعیت های مناسب حرکت های مناسبی انجام خواهد داد انقلاب یک حرکت جمعی هست که در این حرکت جمعی یک اقلیت حاکم با یک اقلیت مخالف جا عوض می کند و یک اکثریت خاموش درش وجود دارد که تقریبا تا اواخر انقلاب هم فعالیتی انجام نمیده ولی به حال چون توده مردم و قایده هرم قدرت تغییرات اساسی رو تجربه میکنه بهش انقلاب میگن قاده هرم قدرت در ایران خوشبختانه بسیار روشن فکر شده و بسیار سطح بالایی از خواست ها رو داره و از لحاظ فکری و فلسفی واقعا رشد پیدا کرده و این باعث میشه که انقلاب ایران انقلابی صد در صد و بدون هیچ بازگشتی خواهد بود فقط و فقط باید کاری کرد که کسانی که در قدرت هستند حزینه رها کردن قدرت رو براشون پایین آورد باید بهشون اطمینان داد که در آینده ایران حکم اعدامی وجود نخواهد داشت خودشون و خانواده هاشون کرامتشون حفظ خواهد شد مگر کسانی که دستی به جنایتی برده باشند و اونها هم بدون دور از حکم اعدام و شکنجه سزای زندان خود را خواهند دید حال آینده در ایران آینده روشنی هست با وجود اینکه که بحران عظیم اقتصادی وجود دارد دولت به خاطر اینکه های مردم رو در بانک‌ها ناچیز بکند مجبور است که بهای ارز رو بالا ببرد چون بزرگترین دارنده ارز خارجی در ایران دولت هستش و بالا بردن ارز قیمت ارز باعث میشه که ریال بیشتری در دست داشته باشی که بتونه حقوق مزدگیرهاشو بده و این باعث میشه که ارزش پول ملی پایین بیاد قدرت خرید مردم پایین بیاد ولی این هر ای است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همیشه به کار برده سپرده مردم در بانک ها برآورده دلاریش در حالت ریزش قیمت ریال به شکلی خواهد بود که صاحب سرمایه سرمایه عظیمی را از دست میده و این اقبال مردم به بانک ها رو پایین میاره و مسئله سپرده گذاری رو پایین میاره مقدار نقدینگی رو بالا میبره هجوم به ارزهای خارجی و مسکن رو بالا میبره و این همه تبعات تورمی خواهد داشت و اقتصاد ایران رو بیشتر به سمت فلت شدن پیش میبره نیروهای اپوزیسیون در ایران سعی خواهند کرد که در سال آینده با هم متحدتر باشند و احتمال اینکه بحران مشروعیت و بحران اقتصادی با که حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه بسیار بالاست. ولی مسئله اساسی دیگر مسئله ترکیه هست در ترکیه در بهار امسال انتخاباتی خواهد بود که اردوغان آخرین دوره ریاست جمهوریش رو بر اساس قانون اساسی تایید کرده و قادر به کاندیداتوری نیست ولی بالاخره به جای به دلیل اینکه نیروهای طرفدار اردوغان در سیستم قضایی کشور نفوذ بیش از حدی دارن احتمال اینکه این به اصطلاح انتخابات رو جوری صلاحیت ها رو بر بررسی بکنن و صلاحیت بدن که اردوغان دوباره کاندیدای ریاست جمهوری بشه بسیار بالاست این هم باعث خواهد شد که نارضایتی در بین مردم بالا بره اردوغان به دلیل فعالیت های گذشتش و احتمال زیاد نقش داشتنش در فسادهای مالی امکان داره که در انتخابات پیش رو مشکلات بزرگی رو داشته باشه این مشکلات بزرگ ممکنه به سمت رویارویی قدرت در بین اپوزیسیون و پوزیسیون داخل جامعه پیش بره در حال حاضر بعد از در این چند هفته گذشته قرص های سیاسی در ترکیه اتفاق افتاده و سیستم قضایی کشور در حال قیچی کردن فعالان سیاسی و حتی نمایندگان پارلومان هستش امروز خبر رسید که حزب هدپه از کمک های که از دولت میگیره رو باید پس بده و تمام حساب های بانکیش بلک شده همزمان مسئولیت, دیپلوم... مسئولیت پارلمانی بعضی از نماینده های مخالف حکومت رو دارن بر میدارن و احتمال بازداشت و زندان شدن برای این دوستان بالا میبرد برحال هرچه به سمت انتخابات نزدیکتر بشیم خشونت بین دو طرف بالا خواهد رفت و این باعث خواهد شد که سال 2023 سال پرتنشی در ترکیه باشه بینی این که احتمال وجود جنگ داخلی در ترکیه هستش بسیار بالاست من شخصا فکر میکنم که سال 2023 سال بسیار موفقی برای آزادی خواهن خواهد بود و سال بسیار سختی برای دیکتاتورها و مفسدین اقتصادی خواهد بود امیدوارم که این سال اونجوری که من پیش بینی کردم به نتیجه برسه دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم سعی میکنم در آینده برنامه ها رو پشت سر هم دوباره آپلود بکنم ولی به هر حال خواستم که سال 2023 رو به شما تبریک بگم و پیشبینی خودم رو نسبت به سال 2023 به همه شما ابلاغ بکنم و اعلام بکنم و نظر خودم رو در اینجا به صورت ویدئویی پخش کرده باشم با امید دیدار شما در ایرانی سر بلند و آزاد و دموکراتیک